بشوش بشوش واحده واحده دلعين بيبي يلا بينا نصحى حبه جوه الروح سماكه هو ده يلا بابا انا بنتي جامده انا باطر انا باطر انا دي المز قلبي اكر وانتي خدك مانجا جسمي جامد ما تخافيش يا قطه معاكي على قلبي بيصطفوني الغماد وانا قلبي صيع بيموت في البنات جيت مني جبت قشطه بالشربات وأنا نفسي ادوقك انت حلويات قلبي في <تصفيق> الليالي ياما ياما عزبوه جو حلو اهالي امو امو شغلوه عشان من جوه ابيض راحوا امو بهدلوه وانا لسه صغير راحوا في الحب وقعوه اهدي حبه حبه خف شويه ما متصعيش تيجي عندي هدي عشان عندي ما متلاقيش في منك كتير بس مننا انا مفيش قابلت اوعي تنسي قصدي الكام دي لو حشيش قابلت اوعي تنسي قصدي دي لو حشيش بكلام يعني ضرب فيكم احراب ايه. اه غيبي <تصفيق> وطي السماعة عندي اده اترزاعة بني محروقين مني يا جماعة بيصدر ايه اربع <وعشون> ساعة ايه ريح ابدا مني يجرح. أوه. أوه. <تصفيق> مفتاح كتيبة سماعة وكتيبة يلا نسهر حبه جوه الروم هدفيكي جوه حضني وقت اللزوم وقت خدني جامد يلا ننساي الهموم حبه زر وحبه ضحك يلا نعدي اليوم يلا نرقص انا وانتي رأس سلو انتي تعمى خالص انتي احلى من الجاترو لو بصي عينيها انا لوحدي لحظه تدوق هو ده اللي شاغل قلبي ابل ورقة تدوق واحده واحده دلعيني اهوي وحاكي يا بنت السفينه انتي قلبي نور عيني انا مع ودي ودي شقيق ودي ارزع اللي عكس جوه الشنطه اعبيه ده حته مني لا دلعها ناش بشويش بشويش خشي جيش بالراحه بالراحه انا خشي جراحه يلا اهز يلا اهز ما انتي بت قاصدي بت فوق بلاستي مش بلاستي قلبي مش بلاستيك سمكة هو ده